Preduzetnik obavlja aktivnosti u znaknadu za istog poslodavca 130 dana. Odmak da se razumemo, sve knjigovađe u Srbiji padaju tačko broj 9. A evo i zašto, svakoga dana svakome klijentu barem knjižimo neki izvod. Shodno tome, 130 dana je potpuno normalno da se padne ne za jedno klijenta, za većinu klijenata je normalno da se padne tačka broj 130. Svako ko radi za više klijenata, I svakoga dana, bar pogleda nešto, znači da li je u pitanju pisanje bloga, pa samo pogledajte da li taj sajt radi 130 dana, kao što rekoh i mi knjigovođe, padamo bez jednog problema. Tačka broj 9 nije problem ako se padne jedna tačka, ne sme uticati na padanje drugih tačaka. Tačka, tačka broj 9 od 130 dana, jednostavno mislim da mnogi padaju i da to ne predstavlja nikakav problem.